como um, okay. una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 شركة الهدى شركة المبين أحسن القصص بما أحيى إليك، بما أحيى إليك هذا آل القرآن وإن كنت من قبلي من الغافلين إذ قال يوسف لأبيا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساكتين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان لإن المبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويأتي نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتممت كَنَا جِيْمُ فِي <تصفيق> قوما صادقين. قال قائلهم منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيام. قالوا يا أبانا ما ذكذا على وإنا له ناصح معنا يرتع وإنا له قال كل الذئب وأنتم عن نوافلون <تصفيق> قالوا لإنك لأ لغذب ونحن عصبة إن إنا إذا لقاتلون الله الله أكبر الحمد لله الَّذِي تَمَامُ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ أَوْ <تصفيق> كَانَتْ <تصفيق> <تصفيق> هرمان وهم لا يشعون وجاءوا وهم عشاء يلكون قالوا وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند مساءنا ترك الزيت وأنا لم تدروا من ولو كنا صادقين وَجَاءُوا على خريصين Thank